Sárpusta, Helga vagyok, és 2018. január óta gyakorlom otthon, akkor szereztem tudomást anoméről. Végig csináltam minden nap a testvérek szellem egység gyakorlatokat, és nekem volt egy olyan komoly problémám évek óta, hogy nem volt székletem, a végén már odáig tartott, hogy hiába vettem be a orvoshoz mentem. Csináltak felvételeket, azt mondták, hogy nincs semmi bajom, illagy sok vizet, persze nem változott semmi. Kindlódtam, görcsöltem, és olyan két havi gyakorlat után, éjjel arra ébredtem, hogy nagy zajban, a szobában. Hát kiderült, hogy ez az én hasam. Na most ez reggel így, mintha így bombáztak volna a hasamban, Reggel rohantam a WC-re, és azóta minden reggel, amikor felébredek, ez így zajlik, ami 20 éve nem történt meg velem. A másik sikert történetem, ami hát az kb. 4 hónapi otthoni gyakorlás után következett be, hogy nagyon fájt a csípő, már ott tartottam, hogy csípőműtétre kell mennem, nem tudtam csak fájdalomcsillapítóval aludni, és a 4 hónap után elkezdett a farok csigolyám iszonyatosan fájni, de olyan három napig, főleg éjjel, de nappal is, alig bírtam leülni. Ez a három napos elmúlt csigoly a fájdalom, és fele együtt a csípőüzületem soha többet azóta nem fájt. Úgyhogy ez az én sikert történetem, és ez csak otthoni gyakorlás, magánszorgalom árán értem el.